اهلا وسهلا ان شاء الله النهارده هنعمل اللحمه البارده طريقه سهله قوي قوي قوي فعلا من غير من غير ما تتعبي المقادير ايه عرق إيه راس متكتف كده من الجزار ملح وفلفل بصل شرايح زبده وزيت وبس كده هنعمل ايه هنتبل اللحمه من كل الاتجاهات بتوابل اللحمه والملح والفلفل كويس قوي قوي قوي من كل الاتجاهات ما تسيبيش ذره كده ما فيهاش توابل وبعدين نجهز بقي طاسه كبيره كده علي النار نزود فيها زيت وزبده لحد ما يسحلوا كويس قوي قوي قوي وبعدين نحط بقي العرق ياخد صدمه ياخد صدمه من كل الاتجاهات فوق وتحت ويمين وشمال وكله بعد كده هنعمل ايه هنفتح بقي الفرن علي اعلى درجه نكون مجهزين صينيه فيها بصل شرايح نتبل كده بملح وفلفل ونضيف عليه شويه ميه ونحط نحط اللحمه على درجه حراره 230 لأكتر هتاخد تقريبا ساعه او ساعه ونص جربوها بجد هتعجبكم قوي قوي قوي الف هنا وشكرا باي باي